На вулиці війна, ви бачите, Київ сидить без води, без нічого, що може так відбутися, що почнуть сюди до нас розселяти Київ, бо їм не буде де погрітися і так далі. Наші школи ці з альтернативою мають працювати, щоб ми могли їх зустріти і, і, і допомогти їм. Ну, краще, щоб цього не відбувалося. Бо це, це вже на плечі. Але ми повинні відноситися до цієї ситуації з розумінням, через те позиція, що школи там, де альтернативне опалення, повинні бути забезпечені генераторами. Прошу підтримати це е, його питання. І... Суму зараз зараз сума йде про 2 мільйони 50 тисяч.